Це четвертий клас в загальноосвітній школі номер 25. Тут навчаються три дитини з особливими освітніми потребами. Разом із вчителем працює асистентка, яка допомагає дітям виконувати завдання на уроці, підказує, проводить фізхвилинки. «Діток ми не відлічаємо, дітки граються з усіма. І е оцінюються так, як всі учні вербально, і мають програму ту, як всі. Десятирічний син Дарини Дашевської Микита навчається в цій школі за індивідуальним планом. У нас когнітивне розстройство і аутизм, проблема з моторикою. Ми йдемо після уроків почасово, займаємося окремо з логопедом. Психологом, ритміка в нас є, яку проводить директор школи. Тобто, І дитина в мене йде, навчається також як простий урок з вчителькою. Але наша вчителька, іноді ми приходимо раніше, щоб Нікіта мав змогу спілкуватися з дітками. Вчителька, яка індивідуально займається з Микитою, говорить, що важливо знайти підхід до дитини з особливими освітніми потребами. Я як вчитель маю кожен свій день будувати в співпраці з цією дитиною відповідно до того, як дитина себе почуває. Інколи буває таке, що доводиться через гру, через ігрові прийоми, починати спілкуватися. Перші інклюзивні класи в школі створили сім років тому. За словами практичної психологині Наталії Омельченко, інклюзивне навчання позитивно впливає на відносини в колективі. «Дуже позитивні результати, тому що бачимо, як змінюються дитини. Саме старша дитина, яка навчалася у нас на інклюзивному, інклюзивному класі – це семикласник. Наскільки ця дитина соціалізувалася, адаптувалася до суспільства». В цій школі 11 дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в першому, другому, третьому, четвертому та п'ятому класах. Ми наказом директора на підставі заяви батьків і висновку інклюзивно-ресурсного центру ми створюємо такий клас. Передбачено обов'язково супровід, це вводиться посада асистента вчителя. Також вводиться корекційно-розвиткові заняття для того, щоб коригувати то, те чи інше. Направлення конкретно – це робота з психологом, робота із вчителем-логопедом, робота із ритміки або лікувальної фізкультури. Якщо в школі немає психолога, логопеда та інших спеціалістів, які мають працювати з дітьми з особливими освітніми потребами, директор має їх наймати на основі цивільно-правового договору. На складання таких договорів, тобто на роботу таких спеціалістів, виділяється державою спеціальні субвенції на навчання дітей з особливими освітніми потребами. Комплексну оцінку розвитку дитини визначають в інклюзивно-ресурсних центрах. Там же надають і консультації школам щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Чається День, коли відбуватиметься комплексна оцінка розвитку дитини, з нею спілкуються декілька фахівців, це може бути в один день, а може бути в декілька днів, в залежності від того, як себе почуває дитина. Як правило, з дитиною спілкуються практичний психолог, учитель-реабілітолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Це все потрібно для того, щоб ми могли оцінити з різних сторін. На початку 2021 року у Миколаєві створено 226 інклюзивних класи, а це 326 учнів. За словами заступниці начальника управління освіти Світлани Макарової, кількість інклюзивних класів може змінюватися протягом навчального року. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.